Tady Rally Dakar. Dakar to je spíš taková pánská záležitost, to asi všichni cítíte, ale přece jenom jsme tady. V té spoustě lidí našli mnoho žen a proto jsme se rozhodli, že některé z nich tak trochu vyspovídáme. How you feel here on a Rally Dakar? Uh, the Dakar is adventure. Mm -hmm. I love the Dakar because you never know what happened tomorrow. Uh, you can Knows beautiful place that you sure can know into that country. Can we Yes. Great team. <laughs> and the second question is uh, how you feel here on the Great Great, uh, really bright. Vans very bright. competition. I like it very much. You know that this interesting. It's first of all, it seems that like uh, this is for men. But as usually, everything that we don't know attracts more attention and attracts us more than anything that we know. That's why I like the language. I'm working for the competitors department, so I'm here to provide uh, all the information to competitors and assistants. How you feel here? How do I feel? <laughs> I feel very well. A lot of men, uh, Many men, many drivers, I feel uh, lucky. <laughs> I'm need the same, and the competitor service, to provide information to competitors and assistants. The How, as you yeah. nice. How you feel here? Really good. Uh, what? Dry? <laughs> Hot? <laughs> <laughs> <laughs> like all the weather in uh, one week. But really good. I need uh, information about the weather. Ah, like the, the weather. Ah. Mm -hmm. ah, it's going to rain uh, tomorrow yeah, also. Still rain. Yes. How do you feel here from this? Well, a little sad because we didn't have the competition here in Bolivia uh -huh. uh, because of the weather, you know. But uh, excited to see the cars, uh, the trucks. Jak ty, jako krásná slečna, se cítíš na Dakar? O, ako na všetkých ostatních závodech. takže... A Dakar je specifický, jak se cítíš mezi tou hordou chlapu, kteří se třeba týden nesprchujou? O, tak já jsem se například ještě teraz včera po dvoch dnech. hej, to mám přiznať, ale <laughs> velmi jsem si užila tu sprchu. A, A teď je Dakar? No, ten Dakar nevím, no, například Abu ta je tiež taký závod, kde si čtyři dní pustí, kde si od prachu od všetkého. E, takže ty jsme tu boli závodu hlavně, hej? takže ide o to, aby jsme si pomohli, aby přišli ty asi tam, kam treba. Čili do celá zdraví celý s navigáciou takú, aby ju pochopili. A no, nevím. No, ako za tu cítím, cítím se to dobré, lebo je to dobrá atmosféra, jsou to dobré ľudia. že? A... Oh, bože, ne, nechci, já mám úpal. <laughs> Netoč mě, já se stydím. <laughs> Jak se cítíš tady na Dakar? Mám upal. je to tady super, ale mám každý den úpal, takže mi každý no. den blubě. Jsi v tomhle tě... Jo, já jsem měla pět minut slunčková. A... a když ti přítel řekne, aby si příští rok na Dakar znovu, pojedeš? Pojedu, pojedu znovu. Dobře. Lucka česk, máš? <laughs> kterou jsme tady potkali? <laughs> no to je no Noralíu. No, no, no.